Zákony měst. Měli jste už někdy pocit, že je v maše město v něčem zcela výjimečné? Pocitovali jste už někdy podivnou auru, která ve vás vzbuzovala myšlenku, že spoustu míst nebylo tak docela proskoumáno? Pokud se vám to také děje, víte... Že se ale nejedná o nic konkrétního, ale prostě to ve vás trkne, zrovna když přecházíte ulici nebo sledujete prázdnou krajinu za městem z balkónu Vysokého Činžáku. Pozorujete lesy přišité k sobě, čekající až pohltí dalšího turistu, který vstoupí do jejich království. Ale nemusí to být jen mystická síla, hranice nebo venkova, nejbrž samotné město dokáže z vašich volně ležících chlupů vytvořit ostré bodce. Nejde o žádné napřirozené entity nebo něco podobného. Jedná se o úplně něco jiného, co je poutáno skutečnými silami nepředstavitelných rozměrů. Ať už svůj domov, své rodiny, nebo město nazýváte nejbezpečnějším, nebo i nejnebezpečnějším, za všech okolností půjde jen o náhodu. Vaši náhodu, události jsou pouze svazky těchto náhod, důsledky nebo dokonce i příčiny vzniku, ale jediný, kdo se s nimi setkává, jste vždy vy. Po většinu jsou to pouze nespatřitelné náznaky, které nám nic moc neřeknou, ale však všímat si jich můžeme. Ovšem nestačí vám jen si toho všímat, ale také v ně věřit, ale vyhledat si v nich vždy nějaké racionální vysvětlení. Když to neuděláte, může vás to dohnat až k samotnému šílenství. Lidská povaha má jednotlivé rysy, takové, abychom uměli přehodnotit naše jednání vůči okolí. Když to nedokážeme v mysli, začneme vytvářet novou složku s názvem co když. Po tomto náznaku přichází další myšlenka, která však už není tak úplně naše. Co když to je jinak? Co když zatím je něco většího? Co když jsme mohli rozhodnout jinak? Co se stane, když si toho budu všímat delší dobu? Co když? Ta otázka nepřichází do naší hlavy od nikud. Její původ je neznámý, avšak částečně tušíme, odkud by se asi mohla pocházet. Každé město má svá vlastní stanoviště, která jej duševně propojují. Soví brány, červí díry, multivesmíry. Nazývejte si to, jak potřebujete. O pojmenování tu není příliš zájem. Mějte prosím na paměti, že toto není žádná úvaha, ale závěr. Jsou to zákony města, které nám napovídají skutečnost. My sami je nedokážeme vidět, slyšet ani cítit. Prostě u nich víme a to nám stačí jako přehodnocení myšlenky vzniku nebo kdyby to bylo nebezpečné. Pravdou vlastně je, že když se více bojíme porouchání systému než systému samotného, Umíte si představit, kdybyste nebyli varováni ani jednou pocity nebo drobnými předtuchami? Kdyby tyto síly zeslábly, mohlo by se stát, že nikdo nebude varovan před ničím, nikdy a nikde. Dlouho bychom v takové nejistotě nepřežili.